Ahoj, vítejte v Tvoření nás baví, dneska si vyrobíme origami motýla. Budeme potřebovat papír ve tvaru čtverce o straně 15 cm a nůžky. Vezmeme si papír, přehneme ho ještě jednou. A ještě jedno. Teď si vezmeme tady ty strany a takhle to jako by dáme dovnitř. Přehneme, vezmeme nůžky a zaoblíme. Tady tyka nám vznikly čtyři strany a ty dvě první si přehneme. máme tady to, dáme to sem takhle, aby se to vohlo a tady to přehneme. Přehneme ještě jednou a máme hotovo. Tak ahoj!